introducció. el vídeo intercala imatges dels tres integrants del grup Xilifunk cantant, tocant i ballant sobre un escenari amb imatges del carrer on diferents grups de persones sostenen làmines blanques mirant a càmera. Sobre les làmines apareixen dibuixos en aquarel·la de diferents elements de la festa major, gegants, castellers, diables, etc. Fi de l'audiointroducció. Imatge d'un foli arrugat que s'esquinça, cartell amb garlandes i copes, sobreimprès calendari festiu. El cartell s'esquinça per la meitat. Sobrimprès, festa major. Un vinil fa voltes a un tocadís. Per per collons Miami, la festa major janela. El nostre putxor rombai, no de la Xina ni de Kauai. Titanos i morenos, aquí tothom trobaràs. Les portes són obertes, som els els seus companys. Cada nit no marxarem aquí, a l'alba i a la Certa Vila. Ai, m'agrada, ai, quina fila, l'àvia, el pus i la tieta. Per fer la festa completa, les nostres festes són vives, cal barranca i alternatives. Anem de festa, nano, tranquil que som ciutat, que quan no hi ha res millor... A casa noies, aquestes són les hores, que seràs tu la reina, tant si ets quina com podia. Questa posi una altra, per tu, o no, la malta. Per temps, dos dies que elles, ens fotrem unes parelles. I el sol hagi marxat, encara estem a l'embalat, aquesta rumba cantarem, per molt que... Tres músics sobre un escenari decorat amb garlandes festives i senyeres. Van vestits amb roba informal i colorida. Un home i una dona sostenen una làmina on s'hi representa una colla de diables, amb embalat. Els músics toquen els instruments, una guitarra elèctrica, una de clàssica i uns bongos. L'escenari il·luminat amb colors alegres. I ara la festa nano, la filla t'entra som gitanu. L'amor no, no hi ha res millor que la nostra festa major que de cansa, noies, que aquestes són les bones hores, que tu seràs la meva reina. Se me'n fos, és qui ja ho escovilla, mestre, pots dir-s'una altra birra, i no la rava així amb gaciosa, que hem vingut aquí a disfrutar. Les migues mai ens queden soixes, festa major per tothom, només hi sobren embusteros, que mai se sap anar divertir, ni ballar, algun bató en susferos. Festa d'estiu s'ha acabat, ai mare, quin paquinent. Els veïns ja preparem la festa major nivell veu. Festa major al poble, farra grossa i espantalla. de la ciutat, cultura, rupa i comunitat. Sortim de festa, tra, tra, tra. Jo sóc la festa, pra, pra, pra. Si som la festa, tra, tra, tra. Si és que arregles que pra, pra, pra festa i la festa tra El cantant se a l'escenari, baixa en llums, la càmera s'allunya. Soben impreses en lletres grogues i vermelles, at chili funk sound system. Rumbatón major. Música: Jack Checataga, Laló López, Carles Closa. Mescla i mastering: Miguelito Superstar, Uriol Drey Rafí. Gravació, edició i muntatge: Joan Singorriera. Fotogràfies del patrimoni festiu: Generalitat de Catalunya, Uriol Batallés i Lavert. Han col·laborat en la gravació del videoclip: Colla castellera Tirallongues de Manresa, Xaldi Gateller de Festes, Casa de la Música de Manresa, SSCL, Cultura del bé comú, SSCL, Mr. Freakska, Els Carlins, DJ Fonkychef. Una producció de Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 2020.